محفل میں تیری ہم نہ رہے جو غم تو نہیں ہے غم تو نہیں ہے کس ہماری نزدیکیوں کے کم تو نہیں ہے کم تو نہیں ہے کتنی دفعہ صبح کو میری تیرے آنگن میں بے